Взяти участь у танцювальній акції на честь відкриття Олімпійських ігор 2020 у Токіо вирішили запоріжанки Вікторія Королех та Дарина Суха. «Ми будемо не просто так танцювати, так, якби побавити, а що підтримати наших спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо. Також мені подобається взагалі сама, сам спорт і тому і танці, і щось таке рухливе, те, що заводить і також ця атмосфера, коли багато людей і всі вони також прагнуть ось у них мотивація своя. «Мені про це тренування розповів мій педагог по вокалу, тому мене це зацікавило, бо це весело і це е, дуже цікава взагалі така ідея. Усе зрозуміло з першого разу, дуже просто, дуже цікаво». До танцювальної акції планують залучити 40 осіб. На перше тренування прийшли 14, каже головна спеціалістка управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної адміністрації Євгенія Катрич. «До флешмоба ми залучили і спортсменів, і молодь. Будуть допомагати нам в цьому провідні спортсмени, заслужений тренер України. Борис Кокарев буде робити постановку нам, це буде з прапорами, Олімпійського комітету національного та прапорами України. Захід буде проходити за ініціативою Запорізької обласної державної адміністрації, управління молоді, фізичної культури і спорту та Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету Запорізької області. Тренування відбулося. Воно відбулося за класичною схемою строєвих прийомів. Це розділ з підручнику гімнастика. Нічого складного і я так вважаю, що всі добре виконали всі пересування, всі строєві прийоми. Сподіваюся, що все вийде добре». Наступна репетиція танцювальної акції в обласному центрі молоді відбудеться 22 липня. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.